دايم اتساءل لصابني برود؟ دخلي متآكل لأنه في عاتقي حدود سيارتي واقفة فاضية ما فيها وقود لأنه مالي في الكذب سيدة ما أعرف أسوق ايش يهمك في حياتي؟ خصوصياتي كيف تعاديني وأنت باقي تردد ليناتي؟ لا تسوي زحمة في الطريق وما أبغى أعيش جو عشان يقولوا شوفوا هذا ريل والاختلاف بعيد عن خلفيتك ايش الفايده من تراك ما تسمع وخويتك؟ خويتك <تصفيق> قطرات المويه كنت اسمعها سنيرات في وقت الحنحنة في الليل انا كنت اكتب فيرسات هبي للراب ابد ما ينشر راضي فلوس في حاله وحده راح اوقف لما الشغف يموت ودماني قاتل وانا كل سيئات واليوتيوب كانت ديلر لاني اتعب طبيتات ويسالوني ليه تغني اولد سكول ليش يهمك انا ايش اغني انت اسمع ايش اقول وما بتغير حتى انزادوا الكتاب ومهما غبت عن السين باقي اتنفس بومباب باب وما عارف وش ابغى لو دنيتي تزاحم مو بقاعد يشكيلك ما انت الله الا في غياب بحجة القدر ناسي من كان ليا لي ظهر ظهر لهم لكن حفر دفن نلبسوا كفن عفن نغيبوا دهر بدون ما نعيبوا كفر شهر داخلهم سطر بدون ما اشوف منهم خطر ياه برجع اتسائل هذول مين اضخ بنشات زي البنكرياس لمن يضخ انسولين وليه نغني في نفس السين صح صح بدينا في نفس الفترة بس الفرق راح تشوفوا الحين وقت سكوتي ما يسمعني الا البيت انت كنت روح دوامك وانا كنت احرق فوق بيه عشت العطالة وكنت أدرس انتساب لما سفرت اكتشفت أنه مصدر دخلي هو الراب وارجع أعيد ما بكون في الساحة عابر بخلي اللي خويني يقول شوفوا خوي رابر وعادي إذا ما تقبلني المجتمع مسألة وقت ويصير كل واحد ليا مستمع مو مجبور تتقبلني بعد موتي راح يدفنوا المايك لأنه بيكون جزء مني ما بيتغير حب الراب فيني غلاب ومهما غبت عن السين باقي أتنفس بوم باب وما عارف وش أبغى لو دنيتي مب مبقاعد إشكيلك ما تفاهم النار أصنع, أصنع ميوزك لكن كافي عذاب النفس فيوزك لو كنت شخص فاضي فيك عقدة تنقص تحب النسخ ما بيهمني المردود لأني ما أقدم إلا الصح ويبقى الجود في الموجود يا ليالي السود كانت في عتمة الليل ما أسمع صوت مشغول في سحبة الفيب واللون الداكن صار يجيني في صباحي ليه أسوي كت المشهد وإنتوا جوكم إباحي في الإجازة معزولة أغني في البيت ما توقعت أسمع أهل تراك ويقولولي ديم في الجمعات لابس سماعات وساكت أول مرة أرمي فري كان قدام أصحاب الوالد الابتدائي والكل واقف في الطابور كانوا يستنوا الشهادة وانا استنى دس وكر العصفور كانوا يحفظوا إنشودة المطافي وانا كنت الوحدة صيغ لائن أو أكتب قوافي لاني ما دخلت المدرسة عشان أتعلم اكتب طموحي عالي من يومي أبغى أوصل أبعد, أبعد ما بتغير حتى إنقل الإعجابة ومهما غبت عن السين باقي أتنفس بومبابيا وما عارف وش أبغى لو دنيا مب مبقاعد يشكيلك ما تفهم إلا أنا مهما يطول الطريق وصولي بيكون شي أكيد ترجع فعدائي وكل اللي كيد جرينوا الخطوة لوصولي البعيد أوهامكم أساس حرام ما في عمالكم مفيد تحبون الغلطة تحبون التأنيب مهما بتزيدوا ومه عارف وش ابغى